مٹی ہے <تصفح> <تصفح> میں نے یہی دلیل کیا کہ یہ خاص قاضی ابا روانی نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے اس نے یہ فرمایا کہ ہم تمہارا جانشین ہیں اور یہ دنیا میں ہم نے یہ کہا تھا کہ صاحب کی حضرات میں یہ لوگ داخل ہیں ان کی ہجرتوں کے وقت نبی کا نبی تھا ظاہر نہ ہوا قدسی تو انجو ظاہر نہ ہوا قدسی تو انجو وہ اشارہ ذنیتہ جو رو رہا ہے یا حسین ہے